نقول باك بعد غياب طويل... إن شاء السحبة هو يعني عشان تعرف وجتني ظروف حياتية واجتماعية وحتى زوجية ولكن خلاص رب رجعنا وي ار باك ولا يا شباب لا تحسبون رجعنا كذا رجعه رجع عاديه يعني نفس المحتوى هذا لا ونفس الجوده لا يا حبيبي هالمره جبت ممنتج اسمه سباردة وراح يمنتج مقاطعي ويخليها يعني مونتاج احترافي ياخذ تقريبا اسبوع يعني للاسف يا شباب كل مقطع راح يكون اسبوع اوكي اوكي لا لا امزح اسبوع بس يعني شباب شوفوا لو شفتوا في اخطاء في المونتاج مثلا الكاميرا تعلق ولا شيء يعني روحوا صبوا برضا اوكي لما يعني شاب ان شاء الله يعني خلاص تكون زي ما تقول بداية جديدة للجودة في قناتي وايضا شاب عندي كذا اعلان بسيط اعلان لشي انا جدا احبه ومتأكد انه بيعجبكم انا شاب تقريبا قبل شهر اتوقع اشتريت سوني 5 اوكي وما شاب اهدوني استكر كاد أوف وار زي ما تشوفون شكل شاب مرة صوري ويعني حتى شوفوا هذه الصورة هذه هي الهدايا اللي عطوني إياها وللأسف يعني كان في بوسترات عطوني بوسترين لكن ولد أخوي الصغير الله يهدي يعني قطعهم رحت كده المطبخ عشان أجيب عصير فجأة بوم الأوراق كلها مقطوعة بس الحمد لله شاب ستكرل سوني والنتندو سويتش والاكس بوكس كلهم سليمين، للاسف قطع رزنت ايفل كنت بحطه هنا بس شو نسوي شاب؟ نشتري واحد ثاني منهم ليش لا؟ ولكن عموما شاب هذا المتجر فيه لبوسترات بوسترات على الجدار وزي ما قلت شاب فيه الستيكرات حقت السوني وستيكر حق نتندو سويتش وستيكر حق اكس بوكس سيريس وايضا عندهم استيكر حق السوني فور، وايضا يا شاب انا ناوي اشتري كذا كم من بوستر عندهم اوكي ودي اشتري بلاد بورن وسكرو لان هالألعاب مره تعجبني، فاي شاب نعلقها هنا وان شاء الله يعني تعرفوا يعطي منظر للخلفيه حقتي، شاب أتمنى انكم تشيكون عليهم وتلفلفون حول المتجر وتعطيه شراء يا حبيبي. عموما شباب الحين خلاص راح نبدا الفيديو حقنا واللي هو بلانت فيرسز زومبيز. من زمان عن هاللعبه يا شباب. وانا شباب ما راح اطول مقدمه كثير لان حسيت مره طولتها. خلونا شباب نوصل هذا الفيديو الى 10000 لايك، اوكي؟ نعطيه كذا حبه حبه، اوكي؟ الحين صراحه ما استحق ال15000 لايك وال20000 لايك لاني يعني انا متورع وشعبه، فالشعبه ما يستحق شيء، لكن شباب يعني اتمنى انكم تعذروني في, في الايام الجايه. عموما شباب خلونا نبدا. اوكي شاب اتضح ان وصلنا العالم التاسع الملعب الليفل التاسع وايضا يعني خلونا نشوف النبتات اللي انبتناها صح نسيتها اوه ما شاء الله شوفوا كيف الكل مستقبلني يقول لي حياك فا يعني اشياء جميله يعني يا اخي المشكله واللي وطف هو نبتها ولا ليش؟ الله شاب ام صراحه ولكن اوكي شكرا المشكله شاب انا ما اعرف متى استخدمهم صراحه هل استخدمهم الحين يعني ولا هنا نو شاب ليش لا ابلع بوست نعم نعم بوست يا شباب ليه متى بقعد اخليهم كذا وتعرف ايش حبيبي بوست هذا بعد ايوه انا ابغى اشياء جديده ولكن صح خلونا بعد نشوف التطويرات النباتات اللي نقدر نطورها ايوه النبته هذه آه شاب خاص ما ما منها فايده صراحه ولكن والله عندي 2800 من متى هذا اه كذكرت لما كنت استخدم البور اب صح يا ليل الليل, الليل. اوكي شاب صدقوا ما راح اطورها لاني ما استخدمها. استخدمتها في العالم اللي قبله فخلاص للاسف راحت علينا. والحين شباب خلاص خلونا ما نقعد نقرقر كثير ونبدا المرحله التاسعه اوكي؟ يا اخي المشكله شاب ناشي كل شيء صراحه. يا الله حتى ما اعرف ما اعرف انبت نبته ولكن نحاول. اوكي شباب انا استعملت نفس الصدجيه اللي قبل اوكي؟ يعني رحت الفيديو حقي شيكت يعني النباتات واتضح ان هذه هي النباتات عرفتوا كيف؟ فان شاء الله كل شيء يكون تمام. اوكي يا حبيبي الله يعين يا شباب صدقوني بخسر يا شباب صدقوني بخسر لكن حاول اوكي حلو والله طورتها هالحركة يا شباب شوفوا كيف سوت فيهم فيا شيء جميل اوه ماي جاد الاغنيه هذه رجعت <تصفيق> يا اغنيه هذه ما ادري كيف حلوه وفي نفس الوقت مش حلوه ما ادري كيف يا حبيبي ما عندي شموس يا اخي ايش السالفه يا شاب. مهاراتي يا شباب مهاراتي بدت تروح ما اقدر اكمل اللعبه شباب خلاص اذا كذا <تصفيق> ايوه اها حلو بدينا استعباط ها اتضح يا شوب ان هذا الطائر يطير يا شباب. عمين اكيد طائر بعد شو؟ بس كفو كفو عليك يا اللي مدري ايش هذا يا اخي والله مدري نسيت اسمه يا شباب باذنجان مو باذنجان والله شباب مدري نسيت ولكن ايوه يا حبيبي يا حبيبي يا رب ان شيء بعد ثلاث راوندات اوكي واضح ان الزومبيز يبون ياكلون مخي بشكل مو طبيعي. ايوه حلو شفتوا هذه الحركه شاب هذه الحركه الو والله ما اوه ماي جاد ما شفت يا عمي يا حبيب هذا نقار خشب او ليش مو نقار خشب يا حبيبي يا حبيبي والله ما المشكلة او بعد جي جي نقدر نقول جيجي شاب يلا كان معاكم عبد السلام والى لقاء اخر يا اخي الباذنجان رجع نسوي روح اللي فوق اللي فوق يا ابن الحلال لا تروح اللي بعيد اوكي جيجي ياب جيجي ما في حل شاب خلاص لازم نفعل هالقندش او لا بيتفعل هذا القندش اساسا يا اخي لازم اكثر من الجدار انا مش كطورت الجدار الصغير ليش ما استعمله يا اخي الحميره يا شباب بدت تلعب يعني في مخي عرفتوا كيف الحميره بدت تلعب في مخي اوكي حلو حلو أنا اتوقع الوضع متوازن كذا في دمج والله وصلنا عند الاخير والله ديم في تقدم لا فعلا في تقدم بس هذا اللين يا حبيبي هذا اللين ما فيه ولا حد اقول جاي تشيري يو نو دو الله عليك يا اخي والله هذا لا زال قول لي ما عليك انا موجود يا حبيبي لا تقلق وفعلا ما يخليني اقلق الها ايييي لا مو معقوله مو معقوله إني يروح فوق شو اسمه البتاع ولا اه اوكي اوكي اوكي حسبت انه راح هذا بس طلع الهاء طلع الهاء يا شباب ولكن اي خلاص وي وان صح ولا لا حلو شباب لاحظت ان هذا الباذنجان يحرق العصفور حرق مو طبيعي فاقول لك ايش فعل واحد ثاني يا حبيبي ليش لا ايوه ليتس جو وي دي ديتيت يا حبيبي شاب الزومبي ما يستهينون فيني اوكي؟ عطني هذه الفلوس. حلو حلو شاب هذه الحين بداية حلوة يعني كرجعة عرفتوا كيف؟ يعني أنا توقعت إني بنجلد على طول ولكن جلدت شيء حلو هذا. اوكي الحين شاب راح ننبت نبتة ونشوف ايش اللي راح يطلع. هذا أسوأ واحد صراحة أو لا يعني صار أسوأ واحد. بس يلا ليش لا؟ اوكي شاب الحلو نشوفه كيف؟ باقينا بس مرحلتين ونجيب نبتة جديدة. نبتة هذه ما ايش شجرة يا عمي ولا شيء. شوفوا كيف فيها كذا يعني نفس الفنس عرفت كيف فممكن أنها تكون نبتة مدافعة وهذا شيء حلو ولكن يلا خلونا شو بنلعب بالميني جيم ونشوف وضعه يا حبيبي وقف ما قلت بسم الله حتى إيش في أوكي آه آه الحين عطوني النبتة حلو يقول لي يعني ها يلا جربها وهذا شيء حلو بس مدري خليها قدام يعني ولا ليش؟ والله شباب انا مدري ايش وظيفتها النبتة اصلا بس خلونا نشوف خليه خليه مثلا قدام هل مثلا راح يكبر كذا راسه ويطير يعني ولا شيء؟ اوكي يلا في واحد قريب حلو هذا يا حبيبي ليش يعطيني النبتة الضعيفة؟ ايوه والله ديم طلع فعلا كلام صح يعني هو اوكي نزل راسه بعدين هذا عرفت كيف؟ بس يعني نفس المفهوم اوكي هذا اهم شيء يعني يطير زي ما قلت لا لا لا يا اخي العصفور ما سوي. يقدر يسوي اوه الله يقدر يسوي له شيء نايس وان يل يل يل والله شوف ما ادري ايش شجره يعني اسميه ولا ليش؟ شجره يلا ليش شجره حلو والله يطيرهم يا عمي ايوه وشه وطف صار عند راس واحد ايوه بدينا يعني ها فيله سلبية سلبيات اصبر خلونا نجرب شيء اذا سويت هذه الحركه ايش راح يصير؟ ولا كذا يعني يطيرهم يطير الكل يعني يعني هذا شوف نفس نبتة الملاكم لكنه يطير عرفت كيف ما يدمج اوكي والله جميل فخلونا بعد نطير زياده يا حبيبي عندنا كثير من هذوله ايوه رجعنا ابتعد نايش 1 شوف شو الحيوان يقعد قاعد يفر سنو بول اوكي والله اورنيك انا اللي راح اسويه ولا اقول لكم لا لا ما راح اسوي ولو هذه النبته تجمدت وطهيلمن اوكي كفو كفو يا البطاط ايوه حلو، المزيد من هذول الأشخاص وأقول لك إيش؟ هييي الباكيت يا حبيبي، الله عليك. يا أخي المسك هذا بعيد يعني نوعاً ما، لما فعل الحركة الخاصية حقته المسافة اللي طير فيها مو بعيدة عرفت كيف؟ فاي ذاتس ذا بروبلم يعني وهذا السنوبول هذا بجلطني حرفياً، أو oh ماي جاد شوف كيف يا عمي صار هذاك اللي هناك، ما عنده شجرة خلاص، صار خشب بس، جي جي الله مسكين. يا حبيبي كم باكيت يا عمي أقول لك فجر رؤوسهم، بطيل من؟ على سلامات يعني هم هم يستهينون فيني شباب اوكي ولكن انا ما راح ارضى بهذا الشيء اوه كفو كفو الباكيت صار يروح بسرعه حلو المزيد من هذا يا حبيبي سي لايتر اوكي حلو الحين الدفاعات 100 100 يا شباب الدفاعات ساحقه وتعرف ايش يا حبيبي فعل خاصيه ليش لا ايوه طير كل حد من حواليك ونقدر أن نقول امم جي جي ياب هذا اخر زومبي سلموا ايزي يا أخي والله شاب ورانا مشوار يعني شوفوا كيف مراحل والله مره كثيره صراحه امين آه ما ادري كيف ب... ما ادري كيف بني هذا العالم فعليا والنبت هذه صراحه مو مو ذاك الزود يعني خلونا كواقعيين بس كذي ينجر راسه ويطير شو هذا يا شباب انا ما فهمت هذا الابجكتف يقول لي حاول ت... تنجو باكثر عدد نباتات تم الاختيار لك آه هذا المقصد اوكي بس هذه النبته نبته ليليه ايوه يعني في ليل يا شاب، شيء في ليل بس ما ادري متى هذا الليل بيجي بس صدقوا شاب احس انه وفر علي كذا لان الحين ما بس احتاج اختار نبتتين وخلاص فشكرا لكم. انا مرة شاب رح اختار هذا الجدار اوكي لان طورناه ف لازم نستخدمه. اوكي يا حبيبي شوفوا كم زوم بينا متجمد. اهم شيء اوه ماي جاد الحين بعتمد على هذا طب الحين مو بليل شو السالفة؟ غريب هذا الحين مفوض مفوضي ينام لان يعني مو بليل بس اوكي شكرا. وبالمفروض هذا يكون سعره صفر. اربع ويفات من جدك انت شو يا حبيبي. ايش نات قنة بي شاب. نات جان اوه لي والله كبر بسرعة. اوكي يعني هذا هو ميستا. يا حبيبي يا الله الحين لازم اسوي هذا بعد لا تقول نبته بتموت الو تكفى النبته الحمد لله اقول لك ايش تشيري يا حبيبي ابلع ايوه ايوه بدينا بدينا ها بدينا الورعنه حقت الثلج بس شوفوا كيف والله كبر بزياده هذا يا حبيبي والله احس اني شاب بتوهق احس اني او مو بتوهق احس اني متوهق اساسا الو هذا يعطي 70 يا عمي مدري 75 اوكي شت شت ما ادري ايش انا ليش سويت هالحركه؟ ليش سويت هالحركه؟ والله اني اوه ماي جاد يا لازم افعلها الحركة يا شباب لازم افعلها، حتى هذا تجمد يا اخي شو المرحلة هذه؟ إي والله مدري أركز على مين؟ أوكي لازم أركز على هذا أوكي اللي تحت أيوه نبتة الضراط تعرفين شو تسوين أيوه ويا حبيبي تشيري هنا أوه ماي جاد تشيري في المكان المناسب والله أوه ماي جاد أوه ماي جاد هذا وين وصل يا حبيبي يا مدير الحين كيف؟ يا حبيبي خلاص جي جي اوكي حلو حلو رجعهم ايوه كفو يا اخي مش كذا الحين عدى الويف الاول فالفوضى سوت النبت اللي هنا اوه ماي جاد يا اخي والله مرحله صعبه يا شباب ما عندي نبتات ديمت اوكي انا شاب عندي فقره هذا اللي هنا راح اخليه يموت من القندس اوكي لما يو اوكي جي واحد ثاني وصل يا حبيبي ولا تشيري ذكاء يا حبيبي ايوه ليش كذا ليش ما اسوي من اول يا اخي هذا شاب مرحله ترفع الادرينالين يا شباب مدري ايش اسوي يا اخي يا الله ايش أقول شاب اللي قاعد يشير هذا يعني استعباط فعليا اوكي خلاص متنا متنا يا شاب ولا حلو كفو اللي يرجعهم ايوه بعد بعد يا اخي احتاج اني ازيد من هل يا حبيبي كم جيش اوه ماي جاد وش ذا الجيش هذا؟ والله شوف ما فينا اوكي أحد, احد القنادس تم تفعيله يا شاب والحين في قندس ثاني بعد بيتم تفعيله يعني يا شباب نقدر نقول جيجي جي. بعد جليد اوكي خلاص خلاص خلاص يا نقدر نقول يعني شبه جيجي جي اتوقع او ماي جاد يا اخي العصفور هذا والله انه غثيث ليه ليه كذا يا اخي ليه بس شوف عنده فكره تذكرون هذيك التطوير اللي يقول لك شو اسمه انك لو حطيت النبتة هذه الخاصيه على احد الكول داون راح ينزل الوقت هذا اللي راح اسوي ش هذا ايه. آه قاعد يتمشى يا عمي تقول كانه ولا حد موجود او ماي جاد وي ار ديد عندي عندي خطه ها. نفعل هذه الحركه نجيب التشيري مرة ثانية؟ أوه ماي جاد ما عندي فلوس! هذه المشكلة! طيب هذا ايه؟ يا أخي كل كل هذا يا الله من هذه النبتة الخا.. أوكي. إفت إفت! بحرقهم حرق! بحرقهم حرق! بضيع فلوسي كلها مات.. ما أبغى أرجع من البداية يا شباب معلش.. يا أخي والله شباب النبتات اللي معطيني إياها مش حلوة صراحةً.. والله مرة مش حلوة بعد شو النبتات الخايسة هذه؟ أليل لو بالانس اكيد لو بالانس يا الله يا الله نقدر نقول جي جي يا اخي والله شباب الوضع بدا يصعب صراحة انا المفروض استعمل نبتة الذرات بكثرة بس يلا شباب باقي اخر ونف اخر ونف خلاص ننهي المرحلة الخايسه هذه او مو خايسه هي صعبة صراحة مرة بس خايسه ايوه خايسه اقول لكم ايش؟ أيوة ابلعوا كلكم مي وخمسة يا عمي أدري كم حلو حط هنا جدار ايوه ذا ويقول يفعل الخاصية بس يا أخي والله راعي الج كذا في راسه جليد مرة قوية يا خش ذا أنا عندي شك يا شاب إني راح أفوز أوكي عندي شك قول له هذه شاب نبتة التشيري مرة يعني مفيد الحين قول له أصبروا أخلوك بعد هذي الذرات هنا و لازم نفعل يا يعني شاب أم سوري أوكي أجين أجين أجين بعد أيوه شيل كول دان فجر يا مدير أوكي حلو حلو باقي بس نستعمل الخاصيات وخلاص نقدر نقول جي جي ياك هذا السنوبول هذا كري يا عمي جمدهم كذا ليه ليه هالحركات ليه؟ بس خلاص وي مستحيل نخسر يا حبيبي مستحيل اذا خسرت شاب راح امسح قناتي اقول لكم اياها اني ضيعت فلوس كثيره صراحه للاسف والله هذه جمد مره بسرعه يا عمي شوفوا كيف ثلاث ضربات وخلاص كل شيء راح او ماي جاد مين اسوء واحد هذا صراحه لازم انتبه عليه ولكن خلاص الحمد لله خلصنا من على الجلطه هذه يلا يا عمي فكني يا عمي لا تقعد تسوي ترميلي شنوبول مدري ايش موت بسرعه يلا ما حتفاضيلك حلو جبنا هذه النبتة هذه نتو عشان المفروض استخدمها كثير صراحة بس مشكلته هذا بس ثلاث استخدامات عرفته هذه المشكلة هذا غير العالم الخايش اللي كله يجمد يا اخي عندي فكرة اوكي الفكره هي ان اشراككم نوصل مرحله 16 اللي فيه لبوس يعني وخلاص نوقف العالم عرفتوا كيف نروح عوالم ثانيه ما ادري انتم اقول الشباب قولوا لي اذا تبون اسوي هذا الشيء ولا لا لانه والله مره كثير وعاد اذكر احد الكومنتات قالوا انه هذا عالم اضافي يعني جابوه بعد ما خلصوا كل شيء عرفتوا كيف اوكي شباب توني شيكت في جوجل عن عدد المراحل في بعض العوالم وانصدمت من بعض العوالم صراحه في عوالم 32 35 ليفل دود شو هذا التكرار يعني مو طبيعي صراحه لو كذا بس مثلا شباب هذا العالم 25 لفل وهذا العالم متوقع 20 او 25 بس المشكله ما راح اكون جاهز لانه ما راح يكون عندي النبتات المتطلبه. بس صح زي ما قلت ممكن اقطع يعني والعبها لحالي عرفتوا كيف؟ فانتم زي ما قلت قولوا لي يعني في الكومنتات. ولكن شباب خلاص خلونا الحين نروح مرحله 12 وبهذا على اساس انه ميني جيم شو جي السالفه؟ اه اوكي ما يقدر استعمل نبتات الشمس يعني احاول احارب ب 1900 فقط الله يعين. اوكي شباب هذه الاستراتيجيه أتمنى إنها تكون حلوة يعني، أتوقع إنها حلوة شوف، فليش تشروك يا حبيبي؟ نشوف الوضع. اعلى شي سامحنا إيش؟ أنتم كذا يا ريال قاعدين كذا نرتاح عرفت كيف؟ ما يحتاج نرفع الأدرلانين ولا شي عرفت كيف؟ يا خلنا كذا نطقطق على الجوال ليش لا؟ أيوه. أوكي هذا الشي اللي ما حسبت عشابه لأنه اوكي اوكي اوكي بدينا التجميد يا اخي ليش يتجمدون ليش يا اخي انا حمار اوكي صح يبقى نحمر أنا, انا نسيت شيء مره اساسي اوكي شيء مره اساسي ما ينفع ما ينفع كذا شاب لازم نسوي رستارت اوكي اتوقع كذا استراتيجيه احسن لان شاب تذكرت ان هذا الباذنجان مدري ايش يعني يشيل الجليد من هذول عرفتوا كيف؟ فهذا شيء حلو عندنا الحين المساحه كلها يعني بيحرقها حرق من الجليد عرفتوا؟ ما آه يلا تعال يا انا الحين ابغاك ابغى اشوف ايش راح تسوي ولا العاصفه الثلجيه ايش بتسوينا العاصفه الثلجيه ليتس يا شباب ايوه شوفوا كيف ها على طول يا حبيبي قال وخر وخر بس ايوه كفو عليك الباذنجان وهذه الاستراتيجيه شوفوا شوفوا كيف وصلنا لهذا اخر راند بسرعه فدايم يعني وخلونا بعد نفعل كم واحده ايوه نعبي المكان كله باذنجان با با با كفو عليك الريبيتر ايوه حلو وصلنا الراوند الاخير بسرعه والله ديم ميري نايس حبيبي شوف كيف لا زال الخبرات الاستراتيجيه موجوده فيني اوكي ما راح تذهب مني الى الابد يا شاطر ولك ايش يا حبيبي فعل مره ثانيه يا ايش لا انهي الراوند هذا على طول اوكي ما في مزح اوكي انا ما ما امزح انا انا ما امزح ما أحب شيء اسمه مزح أنا, انا اساسا ما اعرف شيء اسمه مزح شوفوا شوف سنابول مسكين يقعد يفر كذا وعلى الفاضي على طول الجليد يروح يلا سيّا ايزي يا حبيبي ابلعوا. هي وطف هذا شنو هذا؟ لوالح حسبت جدار يا عمي. يا حبيبي وي ار ديت الله يعين والله, والله ما ادري ايش راح اسوي معاه. اوكي شاب بدا دفعني يكون مستقر ايوه كذا بس لازال ما في هجوم زياده يعني اغلب الدفاعات يا اخي تشيري بوم يا سلام على التشيري. والله تفجيراته هذه رهيبه صراحة، تفجيراته تعجبني، أنا شاب لازم أجهز هجوم حق العملاق هذا لأنه صراحة رح يدمرني صدقوني. يباله والله أعطيه لك شيري يا حبيبي يأدبه، قال لي وإنه إيش؟ قال لي يا عملاق بحجم جدار، يا ريال أنت حجمك حجم دجاج ورع. والله كثير يا حبيبي في عيال هنا حتى أطفال، أوه ماي إيش تشيري؟ بووم يا سلام، فجر يا تشيري فجر. متعني بالانفجار يلا شاب الحين راح يجي العملاق راح يجي اتاك تايتن العملاق المدرع راح نشوف ايش راح يصير بيني وبيني ايوه هذا هو قال يلا انا جاي انا عملاق انا مدري يا شنو الشريعه هذا وقف كانه شريعه الو قال لي انت شيط توقعت الموت على طول يا حيوان والله مره اجريسف يا عمي أوي. اقسم بالله يا ورع فجر يا الكليري ايوه ابلع ابلع واحد منهم قال كذا انقلع بس انقلع على هذا الشاب شوفوا انا زي ما اقول شاب لازم ما يستهان فيني عملاق مو عملاق اي دونت جيف اه تعرفوا الكلمه صح ولا لا؟ يلا انت يا اخي خلصني بس خلصني الله جايب جايب لي عملاق من جولي شيك ورعان اقول لك فجر فجر شيري بوم ايزي كالعاده يعني يا حبيحنا ما وطف شو النبتة اه نبتة الرياح هذه ما ادري كيف شيء اوكي المشكله ان شاب خاصيتها صراحه بس نشوف اهم شيء شاب نطلع هذول النباتات من التجميد فعشان كذا احتاج بس 200 كمان ايوه حلو يلا ابلعوا ايوه ولدك اللي هنا ايش شو يا عمي ايش جابه هناك اوه ماي جاد رايح اخر الدنيا يا سلام شوفوا كيف الشموس باقي بعد الجهه الثانيه يا شباب ايوه حلو اوكي شباب يحطون المكان الوحيد اللي يقدرون يجون منا فيه يعني اللي في النص عرفتوا كيف؟ لان في له هذا اليد فيعني ها يحولون الدايركشن حقهم كل مره فالنص هو الاولويه عرفتوا؟ هذا شباب خلون نشيل الجليد منه يمكن يمكن منه فائده يا شباب ما ادري اوكي شباب وصلنا الويف الثاني ولحد الان كل شيء نوعا يعني ما متوازن شاب لكن انا عشان لازم اكمل يعني الدفعات وهذا راعي البكت يا اخي اقسم بالله يا ليل الليل بيجلطني حرفيا بيجلطني راعي البكت واللي عنده ثلج اللي وهذا هذا تشوفوني شاب مو طبيعيين هذول الاثنين صراحه خلاص ينهوك شت شت شت شت اخي والله راعي الثلج والعصافير هذول يا اخي او ماي جاد ما ما مدري انا انجلط مدري انجلط من مين؟ العصافير ولا الثلج ولا الباكت ما ادري. عدة ال شو اسمه؟ الجلطات كثيره. يا اخي مش هذا معطينا نبتات مو بمره يعني قويه، ايش السالفه؟ نبتات مره مخيسه صراحه. وأخره يا حبيبي، ايوه انقلع وأخر اللين. حلو هذا الحين استيقظ، بيطير ايوه عطه. كفو. عنده بعد واحدة ثانية يعني حلو بقاوم اقولك اي شي حبيبي نشوي واحدة ثالثة ايضا ونرجع مرة ثانية خلاص جي جي اصلا حتى في قنادس بيعضو بيعضو بيعضو بيعضوهم عظ يلا عندك اخر كلمات يا الزومبي خيبة عم شوفوا كيف كانت تجي على طلقة لكن رجع بعيد يا رجال. ولكن جي جي برضو ايزي اوكي شيتل الحين المرة شاب مرحلة يعني ادافع عن النبتات عرفتوا كيف وهذه تعرفون شاب الزهور والمال الدفاع عن النبتات اسوء شيء عندي. اوكي شاب اللي لاحظت ان الايادي يعني تاشر وين بيروح الزومبي، فهذا شيء حلو صراحه، حلو حنشوفه خلاني اعرف انه بيروح فوق، فجهزت فوق يا حبيبي. والله شاب احس انه ودي افل المكان كله جدران صراحه، بس لا المشكله هذا الدايركشن يخليهم كذا يعني شو اسمه يسوون سكيب للين عرفتوا كيف؟ اوكي شاب المرحله صراحه نوعا ما فيها شويه صعوبه، اوكي ما بكذب. لانه كل شوية اتجمد يعني وكل شوية هذا العصفور يعني يقعد يطير والثلج هذا بعد اذية حرفيا اذية وهذا والله شاب مكان مرة مناسب حق تشيري ايوه كان يا حبيبي ايوه حلو أو شوفوا, شوفوا شوفوا شوفوا شاب ها شوفوا اصبروا وان تو ثري، خيبة كم واحد مات يا عمي ول احس ان لو كانت حسوني بيعطوني تروفي شو اسمه؟ اقتل 10 شيء كذا عرفتوا كيف؟ وفعلا قتلنا 10 يا شباب. اوكي والله صراحة ما كانت مرحلة جيدة، ما كانت سيئة ابدا ونقدر نقول مرة ثانية جي جي ايزي، صح ولا لا؟ مش انقلعوا بس انقلعوا ورعان، دائما انا شاب انهيها بالتشيري، ايوه الشاب بعديه وطف شو هذا عمله مو عمله اثريه غزي شو اسمه؟ شيء كذا اثري عرفتوها؟ حجر اثري ايوه اوه فعلا حجر اثري هذا شاب. اه يجهز لي حق البوس صح لانه مرحله 16 فيها بوس كذا. مشي شيخ هذول عمي كثير مع نفسكم صراحه اوكي انا اسف اني ما اتبع القصه ولكن مين تم القصه؟ ويلا شباب نتوكل على الله ونشوف البوس هذا. اتمنى أني شاب بوس يعني ها تعرفوا شاب يكون يعني متوسط أو ما يكون صعب آه المرة oh my God. هذا هالمره جليد اوه ماي جاد نسيت هذا الشيء شاب وهذا الزومبوس بوس يا اخي انت انقلع يا اخي ما مش فاضي لك صراحه جلدتك كثير اوكي ولا تتفلسف ايوه هالمره يقول لي ما عندك القندس هذا ريلي مان وفي كثير اشهم هنا يا بس صار صار لازم يعطيني شيء كذا يعني ميني كم صح اصبروا ايوه هذا المطلب اذا كذا خلاص ايزي والله شو لازم انت يعني شو شباب شوفوا الاحظ ان الكل تحت فانا لازم اجهز على التحت اوكي هذه المرحله ممكن يعني ها يكون فيها شو اسمه يعني ذكاء عرفتوا كيف؟ والله شباب عنده فكره اصبروا ابلع ايوه جمدهم كذا مو جمدهم خلاص جمعهم يا حبيبي يا سلام والله السبايك هذا شباب لما تعطيه الخاصيه يصير شيء ثاني حرفيا فكفو عليك يا السبايك نعم ايوه العملاق جاي شباب شيء المشكله ما عنده تشيري يا شباب ولكن ولكن ها عندي حبيبي السبايك ايوه والله شاف الشبايك السبايك يدمج كثير شوف كيف الحين رح يرمي هالورع اللي معاه او شوف بعد ما رمه إيه هذا شو كسر ام السبايك يا ريال ولكن لا حرام يا اخي راحت علي اوه ماي جاد اوه ماي جاد طب هذا يقدر يوخره تكفو الله عليك كفو والله يطير حتى يا عمي هو لا تقولي لا عملاق ولا شيء قدام هذا يا حبيبي كم نبته متجمده او مدير ايوه رمى ورا رمى الورع, الورع حقه بس حلو ان الورع حقه ضعيف آه الله يا الله يا اخي شباب ما ادري ايش المشكله ما في حتى قندس والجليد هذا يا اخي اقسم بالله راح اخليه هنا وتعش حب يا حبيبي يا سلام يا اخي والله السبايك رهيب رهيب وش هذا الموت وصلوا هنا اوكي نقدر نقول جي جي رجع نرجع رجع رجع ايوه حرام هذا مات على اخر ثانيه شيت يا خاف كيف بعد ما مات العملاق؟ بخسر كذا لو اوه ماي oh جاد اوكي شاب اتوقع اتوقع مو مو اكيد انه جيجي جي. صح ولا لا؟ ولا مو جيجي جي؟ اوكي شاب انا عندي هذه الخاصية فابلعوا كلكم ايوه لا تو يجي سبايك بس لا يعني سبايك تستخدمه لما يكون في كثير يعني متجمعين في لين واحد يعني ها اللي اقصده. اوكي حلو حلو حلو. لحد الان كل شيء مسيطر عليه يعني الوضع مسيطر عليه بشكل جدا قوي. لو بس يكترون هذا اللي عنده سنوبول عشان اسحبهم بالسبايك. عملاقين ليش؟ اوه ماي جاد. اوكي. هذا الشيء اللي ما مره ما حسبت حسابه يا شباب. واتوقع نقدر نقول جي جي هالمره. نقدر نقول جي جي شت من يا اخي ليش كذا يا اخي؟ ولكن شباب انا ما راح استسلم. اوكي. بس راح يا اخي والله ما ادري ايش اسوي يا شباب اوه ماي جاد يا سبايك رجعنا سحب ميوه سحب العملاق والمشكله في عملاق ثاني فوق بعد يا اخي عبي عبي دفاعات كل كله عبي دفعات. خلي الدفاعات كذا ماكسيموم فر اللي ورعان حبيبي ما اهتم يو ار جونا داي يا اخي شباب شوفوا امشي اكثر على الاقل اللي تحت اذا قلت لي ايوه حلو اول ما قلت كذا اصبر أ أ ارجع يا حبيبي ارجع <تصفيق> يا والله ديما هذا اوت <تصفيق> والله ما توقعت حتى ما استخدمت ولا يعني الباور ابس هذول فيهم والله ايزي يا حبيبي ايوه تقول لي عملاقين ثلاث عمالقه اربعه خمسه عشر يا ريال ما راح يسوون شيء ضدي اوكي ولا لا؟ اوكي شاب زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتات لو تبوني العبها لحالي او اصورها معاكم وانا شاب افضل الخيار الاول صراحه لانه يمكن يكون في تكرار عرفتوا كيف؟ اكتبوا لي في الكومنتات. عمو شاب هنا وصلنا الفيديو اتمنى عجبكم وسيئ